Головна особливість карусальних печорниць – автентичність обрядів, які творчі колективи збирали в усій Україні, каже організатор карусальних печорниць Лариса Купчинська. Сьогоднішні вечорниці наші наповнені ще русальними піснями, бо так сьогодні наші вечорниці називаються – русальні вечорниці. Донецька область представить нам водіння куста, бо вони також відтворюють і відстежують, і вивчають, яким чином це відбувалося. Для чого це робилося? Ми зараз плетемо віночок для нашого окущика. Ми будемо сьогодні показувати обряд троїці, який записаний був у нашому регіоні від старенької бабусі села Златоустівки Волноваського району. І вона нам розповіла, і навіть показала фотографію, який повинен бути кущик на трійцю. От і е, навіть пісню ми свою заспіваємо. Вважалося, що дотик до цього куща дає здоров'я, статки та удачу, каже Ірина Ключенко. Багато бо кажуть, до куста доторкнуться обов'язково має той людині щастя посміхнутися. І цілий рік родина була успішною здоров. Я щасливою і багатою. На Івана на Купайла завжди плели вінки. Тут найбільш відомо, що вінки плели на Івана Купайла. Хоча в народі є 77 видів вінків. Вони плилися на будь-який випадок життя. З різних куточків нашої України будуть пісні, як із Полісся, як із Поділля, із Східного Поділля. От на мені зараз етнокостюм Одеського регіону. Ось бачите він. Наші прабабусі ходили саме в таких костюмах. За речкою річкою по підгаям руда я, там трактором земля вкрая ай, ай Трошки зібрали із Запорізь, Запорізької області, із Київщини, Черкащини, Чернігівщини, в основному центральна Україна, Полісся трошки. От, і ми відтворюємо ці пісні вже з моїм колективом. Тобто репертуар у нас не йде не повторюється, це тільки якби ті пісні, які співає первинні жіночки, да, бабусі. От, і ми а сьогодні будемо показувати ліричні пісні і з Харківщини, і з Чернігівщини, ну і, звісно, жартівливі, і танці побутові. Серед українських національних традицій, продемонстрованих на русальних вечерницях, накручування намітки, якою покривали голову повсякденні заміжні жінки. «Дівчата наміток не носили, а носили, ходили в таких гарних вінках, ходили в таких гарних хустках. Щойно жінка, вийшовши заміж, будучи пов'язана в другий день весілля хусткою, потім у повсякдень носила намітку, особливого носіння намітки властиво нашому Запорозькому регіону. «Намітка білого кольору, навіть якби вона була на початку ріта ось такою як сорочка, то сонця в нашому країні стільки, що воно за два-три місяці вибілює намітку до такого стану.» Глядачів, за словами організаторів, було близько 200, учасників – понад 60. Вхід був платний, але, як розповіли поза камерою декілька гостей свята, дійство було того варте. Рано. «Ні, не вмирає дух бояна, озветься він у далині і у тобі, і у мені, і озиваються віки у плесі вічної ріки. З вечорницями вас!» Герман Дубінін, Андрій Варйонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.